Dům zahraniční spolupráce uvádí sérii Jak připravit odbornou zahraniční stáž. Díl druhý. V domě zahraniční spolupráce mi poradili moc rádi. Při plánování zahraničních odborných stáží má používání principů, které vznikly v rámci systému EQVET, totiž rozhodně smysl. Vraťme se k Frantovi, kterému, jak už dobře víte, nemohla být stáž po návratu plnohodnotně uznaná. Co tedy příště udělat jinak, aby vše proběhlo hladce? Jak se principy v praxi používají? Důležitá je především vzájemná komunikace a domluva nad obsahem stáže. A to nejen s partnerem, ale také se samotným účastníkem, který by se minimálně s výslednou podobou stáže měl seznámit. V úvahu bychom měli brát i přínos pro další než jen odborné dovednosti. Při plánování vlastního obsahu je dobré vycházet ze školního vzdělávacího programu daného oboru a ročníku. Jedině tak můžeme definovat znalosti, dovednosti a kompetence tak, aby škola mohla stáž následně uznat. Žák pak nebude muset zameškanou látku složitě dohánět a taky mu pobyt v zahraničí neprodlouží studium, protože nebude muset znovu prokazovat to, co už mu ohodnotili jinde. Při navrhování jednotky výsledků učení nám pak určitě pomůže národní soustava kvalifikací, kde můžeme vybrat ze souvisejících profesních kvalifikací některé odborné způsobilosti pro jednotlivé výsledky učení. Jednotlivé výsledky učení by měly být úměrné délce stáže. Rozhodně nechceme, aby byl žák během jejího průběhu zasypán požadavky nebo se naopak nudil. Při přípravě jednotky výsledků učení bychom měli vytvořit také hodnotící záznam, tedy definovat hodnotící kritéria, na základě kterých bude mentor ze zahraniční firmy posuzovat splnění daných úkolů. Pak už nezbývá nic jiného, než vyslat žáky do světa a těšit se, až se k vám po několika týdnech vrátí s novými zážitky a zkušenostmi.